На переселенців із Бердянської Мелітополя з 21 години чекав запоріжець Валерій Пілюгін. Каже, волонтерить в одному з центрів на в'їзді до міста з першого дня, відколи тут почали їх приймати. Пригощає людей кавою та чаєм. Якщо з керівник які керівник приїжджали, керівник Маліуполя, вони навіть, якщо не доїдали, вони не починали, приносили повернути. Говорить, це з іншими людьми, яких ми навіть не трогали. Тобто ці люди... Знают цену едет. А что сполюкает вас тут? Э, литроват, потому что я не могу пойти в ВСУ, потому что не могу забрать свой военный билет, так как я не прописан в Украине, а прописан в Литве. Поэтому я чем могу, тем помогаю, Но я Украин. Близько 23 години почали заїжджати перші автобуси з переселенцями з Маріуполя, Малітополя, Токмака та Бердянська. Серед пасажирів – діти, жінки, літні люди, чоловіки та домашні улюбленці. Спілкувалися з журналістами не всі, пояснюючи, що дуже втомилися дорогою. Як взагалі дорога? Без свідки? Ой, дуже тяжка, з Маріуполя. Скільки часу не Сьогодні зранку. А, то ми ввечері загрузилися, спали в автобусі, а потім повернулися в село ну, за остальними людьми. Які плани далі? Не знаю ще. Перші, поїсти, Ви... попити? Так, почити, поїсти, попити, так. бо сім'я діти з морі та, Помитися? Так, помитися, Ні из Годі із Дніпра Сергій каже, людей забирав під Бердянськом. Трижали довго на блокпостах. Много автобусів, але многа держали вже довго. ДНР. Росгвардія там, і таке такий що ну, там, дітворя, там де двара там ещё всята. Ну, Сматрили, виводили людей, там на перевіряли, телефони забирали. Прибувши до Запоріжжя, одразу звернулася по медичну допомогу для доньки, жителька Маріуполя Марина. Каже, злата хворіє третій день поспіль. Поживання сюди. Температура. Зараз у температура. Кашель. 38 было. Было больше. Сейчас, 30, сейчас не знаю. Было 37,5 днем. Мы в дороге заболели. Мы же неделю добирались до Запорожья. До и А ручка у вас И автобусом, и вот такими автобусами еще. Половался один автобус, перешли на другой автобус. Еду до мужа. Троем. Я, Злата и сын. Муж в Чехії. Бахали так, що не страшно було, що ногти були сіні-красні від страху від серця. Діти плакали. Ні, раніше не вийшло. Першу медичну допомогу переселенцям надають тут цілодобово, позмінно. Лікарка-педіатр Запорізького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Наталія Зайцева каже, працюють хірургічна бригада, педіатрична, терапевтична та медсестри. Коли йде великий потік людей, то ми дивимося і дорослих. Допомагаємо нашій терапевтичній бригаді дорослих, і допомагаємо з перев'язками, тобто роботу ми не розділяємо, робимо і ту, і ту. Обмороження, опіки були. До цього, коли ми працювали, були і вогнепальні рани, і осколкові поранення, і ампутація пальців, кінцівок. Це все були дорослі люди, у дітей садини, подряпані. Нічого складного, дерматити в основному. У нас є, є в наявності є всі медикаменти, ми можемо повністю надавати всю допомогу". За словами начальника міського управління по роботі з молоді та сім'єю Олексія Савицького, загалом до Запоріжжя 1 квітня дісталися 3414 людей. Всі вони мали змогу переночувати у дитячих садках. Новини на Суспільному. Запоріжжя.